Traian Besescu îi spul visele lui Liviu Dragnea, cine va fi următorul presubliniere din tale României. Fostul presubliniere din tale României, Traian Besescu, îi spul visele subliniere f PSD, Liviu Dragnea. Iar dacă nu a spus-o niciodată, e foarte posibil ca Dragnea să candideze în 2019 la alegerile prezidențiale. Vesescu nu ui de nicio subliniere, subliniere îi spune ce actualul subliniere e fal statului. Claus Iohannis are toate sublinierea se când subliniere Tigem în al doilea mandat fără prea mari probleme. Dacă nu se întâmplă niciun cataclism, Klaus Johanniske sublinieră tiga alegerile. Eu dau multe subliniere an să se candideze din nou decât să mearg la Consiliul European. Dacian Ciolo sublinieră este un bun funcționar. Dacă nu are erori de parcurs, Iohannis nu poate pierde al doilea mandat. Avem două variante pentru presubliere din cia României de la PMP, a spus Besescu în direct la România TV.